الله وحدك مالك القلب والعقل عندك وصوريتك دايم معي في خيالي كلك على بعضك مزاحك وجدك حالي حاليا يا نور كل الليل بعادك وعادك يكفي يا سياره منيتي يا حلالي لانك والف النفس ما اطيق بوتك عايش كامل ما جنوبي متى متى يا اللي بذوق شوهدك واغسلها مومل نفسي واعيش سالي احزن لحزنك اه واسعد لسعدك وكه فيدمان كما ابوك وصلنا <تصفيق> <تصفيق>